يا فرحة القلب حلمي صار الله الله الله الله الله هل... <كتسجير> أيه -E <levar> <تسجير> <بادل> الله <تسجير> <pouvez> <Kivol صحيح>? آه الله يا فرحة القلب حلمي صار الدار تشرق نواحيها اليوم هذا تهلم طار والدنيا تستحق غانيها جدنا البشار يرمحها روح قلنا نهنيها بشرى وخالد كما لا سار طعم الحياة ومعانيها طعم الحياة ومعانيها التوامل الفتو والعنضار فرحة خفوق نحليها خمسة سنين البهالي اصرار والله حق عبد العزيز واهلها لا من يجاريها، أفعالهم من يجاريها، وهمهم بنت شيخين بار، عليا رفيحه ما ماشيها، اليوم من طيبهم لا شعار، كل القوافي نوفيها كل القوافين نوفيها مبروك خالد حسني. فرحتها القلب حلمي صار الدار تشرق نواحيها اليوم هذا تهل امطار والدنيا تستحى اغانيها جتنا البشر يلمح على امطار والروح كلها ما حد خفوق نعليها خمسة سنين الفها الاصرار والله حقق امانيها والله حقق امانيها عيال من هو يعز الجار في اللي بنومه رقى فيها عبد العزيز واهلها الاحرار افعالهم من يجاريها افعالهم من يجاريها امهم بنت شيخ بار عليا رفيعه ماشي ترفيها ونفتخر فيها إيه تشلع ونفتخر فيها العم وبالخاصه جوى